သဒ္ဒနာတော်နှစ်2592ခုနှစ်ကောဇာတက္ရီ2်6 9ခုနှစ်တဇံဘုံ납တိညာဉာဏ်တော်မျိုးဆံကြော်ကမည်ကြော်တက်အတွင်ဝယ်စင်ကျိ့််ပပြုလိုအသည်ညာဥယမ္မတင်အခါနာ၌တောဩကလပမျုးလေ အမတ်၆အင်ဂျင်မှငွေကြရာရိတ္တာနေမြေငယ်လေးမောင်းနေနှိုင်းွားအဲ့အတွက်ကုခေရွှေတုံးမေလိုက်မိသားစုရို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစဖြင်ဟကြာအပောနိဗတကာကီဖွ့်ော်မူပါတရားဒေသနာတော ဤကိနေညတမဘသဘင်ကိုဘုရံပြစွာဤမဟာကရုဏာဂုံအာယုပြာသီကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝဏနာပနာမအာတိတ္တကာထာကိုယွဆူပူဇောခြင်းဖြင့်စတတင်ကြအေောကပကောဟိဘိအပမေယကလံကရွတော်တိဒကာနိ ခေရံကတောလောကဟိတ ாய နာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယျမြာစွာတတဝိဈန္နာစီပါလူလာတောင်းဒအုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထာမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖ ያ သည် ကဗ္ဗကောတိဟိပိဂရေကဗ္အရေအွဲသင်ချာတို့ဖြင်တောလည်းအပပမေယံယိတ္တတ္တဖောပြခြင်ငါမစွးနိုင်သောလာလနေတအသင်္ချေသိ်နေကဗ္ရှိကြသောကာလပလုလောကဟိတတလောကဤအโจစီဘဝအလုံး အတိတောကရဏီဥ္ဇာအတ္တ mxCell င်ငါမိတ္တကြီးမသမိတာနံတ vartheta စနီစဉ္ညီဟုจัตถีทဘွေ90အစုအလွန်ခဲ့င်သောမှုရောကိုကရွန်တော်ဖျားဖြျံဤတန်ကျူးကုပ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့် ထေရံလေချင်းမြလုံးအတ္တဆုံးလည်းနှလုံးစိဝံကုရိုလ်ဤပင်မင်းသို့ကတော်ဘဝတဏံချင်းဖန်မြားစွာရောတော်မူခေယရာလမာကရီကတတတဝါများရဝဲသားဲ့သို့ာချခင်မာကရုာရှင်ဖြတော်မူသောတနာတဝနေယမြားွာတတ္တဝါဤ သံသာစီပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းကားတဲ့ဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရအနမောယုတပြောပြောမငိုလေ်၍กระရောยရခခြင်းညအထုဝတစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည နိဗ္ဗာန်တကားကြီးဖွင့်တော်မူပလို့ဒီစကားကိုဘသူလျှောက်ထားတာလို့ဆတော့တဟံပတိပြမာကြီးလျှောက်ထားခဲ့ာပါဘုရားမြတွာဘုရာြစ်တောရောက်တော်မူပီတဲ့နေ်များအချိန်ကာလမှ ကိုယာ်မြတ်တေမာကိုဆင်ញစစလိုတခါတရမ္ကလုံး ነ ခဲခဲပြတရားနာယူမဲ့သတ္တဝါတွေအချင်းတွေကိုလေ့လာလိုက်တော့တရားနာမဲ့သတ္တွေဟကာပါးအာယုတရပျောပါစိတေကလွမ်ုပီောနေ်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 စိမ့်မနုဖဲနဲ့တရားမဟောဖို့စဉ်ညွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာယေศော့ဘုရားစိတ်ထဲမှာပေါလာတဲ့အတွေကကြနေတဲ့တဟပတိပြည်မာကီးကခချင်းသိလု့ယေศော့ဘုားကနိဗတကကြီဖွင်တော်မူပါဆတဲ့စကာမျိုးလာပီးတော့ောထာဖြစ်ပါမလာပါဗျ အဲ့ဒီလိုရှောက်ထားတဲ့အခါမှာတခြားဝိပဿနာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းပဲထို့တူပဲတရားတော်ရနှစ်ခက်ခဲမှုကိုစဉ်စား်လိတတတဝရဲကာမဂုံအာုံပေါမာပျော်မွေနေတဲအနေထားေကိုကြညလိုကိကတဲခတဟာစိ်ြည်ဖွယ်ရာတေကီးပတွေတဲြလုဆ တရားနဲ့တရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဝင်ဝင်ကြမဖြစ်လို့ပဲမှန်ပါပါခင်ဗျာသို့သူဝိပ္ပတ္တိစတမြတ်စွာဘုရာတေကိုဗမာတေကရှထာတဲအခမှာောမဘာ်ွာဘုားကိုရထတစကတပိုကမပါဘဲရှိပါတယ်တရဟောဖု့ပရှ်ထာကြတယ်နေဗနကားကိုဖွင့်ဖု တ Whole Bible Be healthy. Courtneyама, academ iyan 게요 Guldama 云著 Dr��� heh b e l i e တ e or, 拜愿 kay aur within Jay do Take over your earth. 铃 �ctors Garmada b a r r ် heath not been Malovasar company before 심 prior to years. TER koyate Harga Maza, カーパ not me wanted to. 向上 dat, 参考 tad place. 優 Boyama, 你刚 read an 参考 analyze of the healing 番 i มกรไตมาป่วยปอ่อนหมดน่ะตาลรับครับทีนี้พุทธกยาลูกขอได้เดทบ่เนาะตาลรับครับทีนีနိုင်ငံบีฮาร์ปีเน่ลูกขอได้ตลอดชื่อฮ้องนามเองก็มกรไตเอริบีฮาร์ปีเน่มกรไต ပါတာတရားအမျိုးမျိုးထွန်းကားနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြမတဟံပတိကထဲ့ပြီးတော့ရှောက်ထားခဲ့ပတဟောမဂရေတပုေဓမောအတုတော်တမနေဟစေဋိတောအပါပုရိတံအမတ္တတ္တသုန္ဒမဝိမလေနလူဘုဒ္ဓံ တံပိပြမကြီးကဒီကထာလေးထဲ့ပြီးတော့လျှောက်တယ်ရှင်းရှင်းပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေမှာဒီစကားမပါဘူးကောရဘမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့အခါမှာဒီစကားပါတယ်မှန်ပါပဲရှင်းရှင်းဘုရားတွေလျှောက်တဲ့အခါတော့တရားဟောဖို့ပဲလျှောက်ထားကြတယ်ကောရဘမြတ်စွာဘုရားကတတန်းတူတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာပွင့်လာဖြစ်တော့ อายุวาระ <td> တော်တော်များများပြီတော့ </td> อายุวาระတစ်ခုဟောပြောဖို့อย่างแค่ๆผู้อเပွငင်ကจูตินပြီာအမှားတွေทွ်းกาပြီောောတကကြးာဖွင့်လိမยัดหลอกอ๋องล้านช้าီးมาเป้ซุ่ณีได้อเนถะမးရှိပါတ်เပါ အဲ့ဒီအခြေအနေကိုသံပတိပြမကြီးကထဲရှောက်တာပါတုရဟောတိမဂရိတုပုဗ္ဗေဓမ္မောအတ္တောတာမ္မတိိနတောပေနောဘုရာင်ှမပွင်မီရှရခငကမဂရိမကရတိုင်အယတေတာတိုနိုင် အာမလေရီကေသာနြေ်ကြင်ရှိကာကုံသော်တိထိ်စာရီတို့သည်စင်တတျစီတွေတောရေဟော်ပြော်အသောအသု်တောစင်ချ်မှုကိုမပေင်နိုင်နောတမုံမ်စာဝာတတရာသည်ပါတူတဟု်သည်ပေါပါက့နေခဲ့ပါခရားမှွင််ခင်ခတင်ကဟောတီမကတတ မမရွေရွေနဲ့အယူဝါဒမျိုးစုံထွန်းကားနေပါတယ်ခငာမှန်မထွကားူဆိုရရာပဲမြ်စွာဘုားကခေါ်လို်တာ ਨੇ လူတိုင်းနာလနေမပအခမုတတွေရင်နလုံးထဲအသိဉ်မှာစ္ာတရာတေကလွမိုပီောဆောင်ဥင်နောတခုမှ ชုံดิเ <grav> ป้ป้องณีทุ่ย้อณีละษิ่ญโทชုံดิเป้ป้องณีโหศีญณีอ่ะนะล่ะบ่ะเป้นกุเร้ก็ศีญลิ่ญณีในญามะสู้อ่าซออู้ก๊อกปี้รอซ้องยုံเม้ลั่วๆกุๆเนี่ยศีญเสียอ่ะมะโลบูตะชาบู๊ททะริป่วยหนอมูเร้เฉิงมาโทเก้ดโต ศีลลินเสียมโนเบนะเตยธรรมကိုတမ်းပြီးခေါ်လို့ရတယ်ဃောဘမျက် சொ ဘုရားကျတော့ဟောဒီမိဿဝါရဋွနေရှွေတရှင်ဖြပိရင်နေဗာကကပပီနေမျရားမปငင်ခကဟောဒမကတန်းမမိားတပေါပေါနေပါ အဲ့ဒီမိစ္ဆဝါဒတရားတွေဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတမလကိုယ်တိုင်ကကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက္ကုနဲ့တက္ကုအယူဝါဒချင်းမတူဘူးတက္ကုနဲ့တက္ကုကိုယ်ပြားခြားနာတဲ့အယူခုခေတူပြာရငော့လိုဆီတပါတနက့ဆန်းျင်တဲ့အတွအမြင်တေနဲ့ လူလောကကြီးမှာဟောကြားဖြံပြุပြီးတော့နေကြတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှအမတရားိုတပလေဆိုမတိနိုင်အောင်ဖြစသားကမုလု့တမိဗ္မာကြခေချင်နေပါမျ်စာကောကရှိုံခင်ရှငော်မြတ်ဖုရ ပုဗ္ဗေရှင်သောဘုရားထင်ရှားမကွယ်မီจุတင်ွေပင်ေမကရီသူမကရတိုင်းအယတေတွေမှာတံမလီဟိကိနသာအညေချင်းရှိွေနေကြတဲ့တိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေစေင်းင်းတော်ကြံစီဟောပြောအပ်တဲ့အသုတ်တော်ဆင်ကြမှုကမပေးနိုင်တဲ့ဓမ္မအိသဝါဒတရားဒီပါတရဟောတိထငရှပေါပေါကနေပါသ dari pawni lo nibban dagaji ha pait le ba de lan chang ji takhu pait so tha da lo phit de apapurida amata dwa ran bandi sui bhunno takin shinno mya bhaya ida amata dwa ran i amyai nibban d o u r e ဘာဖြစ်လို့တော့နိဗ္ဗာန်တကားကြီးဟာမိสာဝါရတွေနဲ့သို့ပိတ်ထားလို့လမ်းစာပါပြောက်ပြီးမြည်သူမှနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရောက်နမမဟတမဝမလေနာုဒဝမလနအကြင်ရှမြ်ဖသခကပုကတလာတသစိတေကမစြမြစွာဘုာကဝိမလ ကိလေသာအညကြေစင်ကြဲနေတယ်။ာကိုတင်ကညနးနေတဲပုဂတေကစင်ကအောင်တရားာလုလုမဟာနး။က်တင်ကညပေနေတဲ့ပုိုလ်တောက်တည်းသူများကိုတ်ှးအောင်လုပမပးနိုင်တလကိုယ်တိကတရှးနေတဲပုဂမှသာလေသူများကိုတနရှင်းအောင်လုပ်းနိုင်မာ။ วิสัยยุวาทน้อมมุပြီးတော့နေကြတဲ့တိဋ္ာမသကတင်ကကစိစမရှှမလောဘေဒေါတွေโတမနာတနကအည်အကပအသူုြောတဲရာမကနတဲ့ရားမဖစ်နိုင်းမြ်လ ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကင်းနေတယ်စိတ်ကအမ္မတန်တန်ရှင်းနေတယ်တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်မှာညံအမြင်ကလည်းကြည်လင်နေလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့တရားကားသဖြင့်လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ပါပဲဝိမလေနာကိလေသာအညစ်အကြေးကင်းဝေမူမြတစာဘုရးသည ᴺᴄᴄᴵᴄᴭᴇᴺᴄᴥᴇᴎᴡ ᴲ ኙ ᴃ ᴁ ᴎ ᴇ ᴇ ᴋ ᴫ ᴊ မ ᴀ Allah. ᴛᴘᴇᴅᴇᴗ ᴛ ᴄ ᴊ ᴇ ᴊ ᴇ ᴁ ᴅ ᴇ ᴪ ᴇ ᴇ ᴇ ᴗ တ ᴇ ᴇ ᴆ ᴇ ᴇ ᴇ ᴛ� Happiness activities activities activities း c t i v i t i e s activities activities activities bounce on company. ᴛᴍ ᴗ�ᴇᴄᴇᴇᴇ economies ofPeter a c t အခုလူဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောပြောမှုတိုက်တွန်းလျှောက်ထားတဲထမကတိုင်မှမိဿဝါရဋီထကာခဲဆို်လုအယူဝါတွများွာနေလိုတေလဆိုတကစာပေမှာလေလာပီတေြိုော့ရာနဲ့ခ်ပြန်အတွေခေါ father เตียะကိုတီထောင်တဲ့ဆရာကြီးရှောင်း6ပါးရှိတယ်6ဥရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားပထမဆုံးပုဂ္ဂကကျးစာတွမာပါတအရှ်ပြောမှာဆရင်ပဆုံးပုဂိုကပူရပူရကတတအပူကတ္တဗ္ာလည်းကြီးွာကီသူကလု့သူနော်လိုကတဲပုဂ္ဂိ်မြောကမျာစွာရိ် သူဟာတမနာခိုင်းဝင်တူဖြစ်ပြီးတော့အသေလကအဝမို့တက်ကရုံအမျိုးစာတွေอ่ะဘောအဝမို့ဘူးဥကတနောကကမကခလေါလလခသူလအတခုကဆောင်ပီေပြောတ အသက်အရွယ်နဲ့ရနေပြီနောက်လိုက်နောက်ပါတွေလည်းမြောင်များစွာရှိသူ့ကိုချिញညူကိုးကြွယ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းမြောင်များစွာရှိလူသတော်ဘထခေကမကတိုင်လအမျာစုသသကင်ခခလို့ဆိုရင်စတ်သော်ကေင်စကကြသူောင်ပြောတ နော်သာဓုဆိုတော့ဒီပမာတွေအ딴ထွက်တဲ့ပမာလူမျိုးတွေအ딴ထွက်တာတော့သာဓုလို့ထွ်တယ်။ Oh i n t e r n a t i o n p r c i a t i o n နဲ့ထွက်လို့ရင်သာဓုလို့ထွက်တယ်။အမှာတောရအဓိပ္ကဓာတတောခိုက်ော့ကွာပေါ့လေခုခေရေနေကြတာသုဆိရင်ဓာတွေးနဲရေးနေတ်။အမှတော သ no? <im> ာဓုဆိုတာသူတော်ကောင်းလို့ပြောတာပါเนาะသူတော်ကောင်းလို့ सुन လို့တယ်အဲ့တော့သာဓုတမတော်သူ့သူတော်ကောင်းကြီးလို့မြャကအသိမှတ်ပြုထားကြတယ်အဲ့တော့သူ့ရေနနပလမောငမြားသရိဘရားွင့ကသကတပြတတမာလလပသူတုပြောနတတလေတူမဟု် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်6ဦးလုံးကသူတို့ကိုသူတို့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်အလုံးစုံကိုသိတဲ့ဘုရားအဖြစ်ထာတပုဂြနောတောကတအသတခေတကမ္အတဆသကသကအနိုမနိုင်ဘူသူနိုင်တပအအနိူလမတပုဂကမာဆတာ ตู่อ่ะตุนเนี่ยไม่ตู่คุณน่ะปุราณตัตวะโหมงคลกอตาละโหก็တော့อวุ้มม้วยจ์ดีอสิดะเสียยတော့ตู่อ่ะอวุ้ม လူသဗင်နဲ့ယက so ်လ kind of ုတ်ထားတဲ့အဝတ်ကြီးတို့ဆိုတော့သဗင်အ н တသအ н သဗနလုံးမမအင်သူနဲင်ဖြူဖြရွနဆိောသူကရွရောငင်ရွရအအလနဲ့်အကမြာဘာကတုတခုมาခထာတ် အေးလ <s everything else ranchino> ူစားမင်းနဲ့ကတဲအေခအအပပအလပူရသ်ကဓာအပင်ဆကအက်မာကနိုင်ဘူးအပူကိုလ်မကကပြော်အရ် तू ကလတက်ပပြီနလခကိုရှနောတောမှပဲအေးဓာီိမ့ ဟာရရှောပြီးတော့အနန္တတွေဘာတွေလောက်မှာမလောက်လို့ရှင်သူကအနံ့ကသိုးတဲ့အဲ့တော့မကောင်းတဲ့အနံ့လဲထွက်တယ်လို့ညက်စွာဘုရားကတု်တတ်ခုမလူမယ် ਨੇ ဝတ်လူဆပင်အာညလုပ်ထာတဲအာအတေတဲမာတအဆုံလတလလဲဒနေခေတမရှိောာထမရဲ့ လူကြိုက်လဲသွားတာတိုးတော့အစိဒဆရာကြီးကတော့အဲ့ဒီလူဆန်းပင်နဲ့ရက်လုပ်ထားတဲ့အဝတ်ထည်ကြီးကိုဝတ်ရုံပြီးတော့သူကခုကိလို့ပြောရင်တော့စတန်တစ်မျိုးထွင်တာနေမှာပေါ့နော်ဖက်ရှင်တစ်မျိုးနဲ့အဲသူကလည်းအယူဝါဒတစ်ခုဖြံပြပြီသူ့နောက်ကလည်းကြိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးသူ့ဝါဒလိုက်တဲများရှိတသာများကြနဲ့သူကကကြြီ်ဦဖြစ်တယ် အဲ့ဒီနောက်မှဘယ်သူတို့ဆိုပကုဒခိစ္ဆာယနာပကုဒဆိုတာတော့သူရဲ့နာမည်ပဲခိစ္ဆာယနာဆိသအကရလနာပမဘုရလု့နေရာမှအာလသကတင်ဘုရာစွာရငနာမညကသေတထပသိအမုးရွယ်ကောမယအွယ်ဖြစ်လိေါတမလုခါ အຫນွယ်နဲ့ခေါ်တာเนาะမှန်တော့ဗျာစာနေပေါ့ဗျာဒီမျိုးမျိုးရဲ့နာမည်ဒီကနေ့အိန္ဒိယမှာလည်းပဲဂေါတမဆိုတဲ့အຫນွယ်ရှိတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိတာပဲမှန်ပါပါဒါကအຫນွယ်တစ်ခုပေါ့เนาะမှန်ပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတော့တ็จကြလူမျိုးတဲ့ကဂေါတမအຫນွယ်ပေါ့အိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆလရှော့ေါတမင်းသဖွရဲမင်ပါးเน တိုးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂေယျရောက်ဖူးတဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ်ဗုာရတဲပကောနဲ့မျနခင်ထမင်တခုရေထားတ e s t a r a t ဆိုတာအဲ့ဒါဂေါတမထမင်းဆိုင်ပဲသူတို့အတန်တွယ်နဲ့ခေါဒံလို့ထွက်တယ်နော်ဂတမလုရေတယတကန့ပါနဲကောတမ မကོ་အတမထွားောတံေါမန်တိလို့ခေါတံတိလုအတထွက်ာမပရောတဲကြညကြညေါတံ restaurant ဆိုပြီးတော့အမာထမင်ဖွောင်အွယ်နဲခတနပအလကစ္ာနာဆတာအွ် အဲ့ဒီပကုရကိစ္ဆာနာဆိုရဲဆရာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အယူဝါဒဖီလိုဆိုဖီတွေဟောပြောပြီးတော့ဖြံပြူနေလေရဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အယူဝါဒနဲ့မတူသူကလည်းသူ့ကိုသသူဘာဖြခပောပအနောတော့သု့ဆနိထနတုနိထာခန္အနအောင်အဖွဲ อโทอภเภอนองอภเภကိုဂန္ထလို့ခေါ်တယ်နိကန္ထတို့မှာတော့ဘာနှောင်ချိုးမှာမရှိဘူးနှောင်းမဲ့လသကသခပမျိုးပါလေသအဖွဲတွလောတို့မှိလဆိုပီောအနာတုတဲ့ဆရီကလည်းနကကြီကတီထောင်ပြီော တော်မကိုချိုးနေတဲ့အနေနဲ့သူတိုပသူိုပ်ဆပမရိရု့ဆစ်လအတောမတေလခအန္ဒိယနေသျိစလကဂစပလကျပေ အခုဘုေတိတာတော့ဇိနာဆဘုရားပေမအော်မြင်ဘရှင်ဇအသအတွ်နဲက်ရင်ဇပီသရနောက်ပ်ပည်တကြတနအ딴ဖျော်လက်တော့ဂန်းြ်သာ်အနန်ငံမှာဂျိန်းဘုရားเจ้าနေအများကြီးရှိတယ်။ဒီဘာသာကဒီကနေ့ထီအောင်ရှိသေးတယ်အိန္ဒိင် เริ Not to ่ห์เสียကြီးก็เลยตู้เยบาตาวาระริฮ้อเปียวพี่รอมกรอ้ายตะคว่ํามาผ่นยูแล้วตูก็เลยหลุชายตอๆญาอะไรปุ๊กกุตูอูပဲตะเปยปะยิตตินี่นะเอาตึอู่อ่ะบะตู่ร้องဆိုလို့ရောပဲထแต่เจ้ထเยตา သောမသူခိုင်းထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ဆိုရင်ဗေလတ္ထရဲ့တာတပိဘာတာတပိဆိုရဲသင်ဆရာကတော့သူကတော့ပရပိုက်လူခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားပရပိုက်လူဆိုတာကပြိဘါစကဆိုရဲပါကလာပစကဆပသမတတောဝတတပြိစကလိတင်တဏျှမလပပောသ အယူဝ दुल ါဒရေးေခုနကြောချနေတပုကိလကပြီးငနေကြပမေမှခတပါ်တယ်အးမှအဘိဓမာစကာပြောပီးငင်ခုံညာလအလမန္တတလို်ပီးတောအဘိဓမာစကားပြောပီးငင်ခုံကါကမလိုစကတော်ရိသေးနော်သမသဟာခု လဖက်တုတ်ကြက်တုတ်ကြက်သွန်အစာအကတုအတော်ရှိတအအဘမုနေကပောပီမထမှာကြခုံတရှိခပြညသငရဗေလတ်ုဒ္ဓပပပပိအလဟပြောပအခုမျာတဲပုဂ္် ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောက္ကလံတို့ဟာဘုရားတာသနာနဲ့မတွေ့ခင်ကသူရတပဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့တကယ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောက္ကလံတို့ကအမတန်မအတွေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပွဲကြည့်ရင်ကနေပြီးတော့သူတို့ဟာဩစဉ်းစားမိကြတာနှစ်ယောက်စလုံးပွဲကြည့်တဲ့အခါပထမရက်တည်းကတော့ပွဲရ လူပြက်ကပြည့်ရ Yii ဆရာပြေရင် Yii လိုက်ကြနော်။တခြင်းဆူနှာထောင်လိုက်ကြလက်ခုပ်တီးလိုက်ကြနဲ့အဲ့ဒါလူနေရင်ကနေပြီ။နောက်ရတဲ့ကျတော့ဘလို့စိတ်ဝင်ဘလို့ဖြစ်သွားတော့လို့ဆိုင်ဟတိ Yii လိုကမလတလ်ဆပေလိ်ကရှိလ်ကျရတကြတကုသမနတအမလု့အလ် တို့တွေတင်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လာတော့ခုလို့ပြောနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးမတရားတရားရှာသင့်တယ်ဆိုပြီးလူပေါုံစုံခွာပြီးတော့မတရားတရားရှာဖို့အတွက်ထွက်လာကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပင်ဆရာဆရာကြီး ਨੇ အရင်ဆုံးတွေ့တာပေါ့သူတပည့်ခံပြီးတော့အယူဝသင်ကြာပထမ ဒါကြောင့်မလို့သင်္ဆေယဗေလတ္ထပု္ဒ္ဒဆိုတာရှင်သရိပု္ပတရာရှင်မောကလံတို့ရဲ့ဆရာဟောင်းကြပေန်ပန်တွတရှအသတိပောခကကနသက်ပသစတရပြတလေောချပြသသာပေားပပဖကူးပကပခပောသရကူပြေားလာတပုကြန်တိုကပာဝင်နေပါ အဲ့တော့ဒီသင်္ဆရဗေလတ်္ထဗုဒ္ဓဆိုရယ်ဆရာကြီးကလည်း "तू အယူဝါဒတွေကိုခေါ်ပောပီမတိုင်းတ်ခွင်มา तू ကလည်နာမ်ကြီးနေတဲပကတာချင်သူ်ပိဿတတပုဂိုကရရာကနည်နာကြညာင်။ားသူု့နေကြသအခိက။ပူရဏတ်ရာကြကဘာတွေဟော သူဟောတဲ့တရားတွေတော့မြောင်များစွာရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖီလိုဆိုဖီအချင်းချုပ်ကိုတာမညဖအမငကပြပဖရထပမှအတနမလပပမတပရမျာများစမရှရလောလေပြောရရသူကဘာအကရိယ သူရဲ့အဓိကဝါရငါအကရိယဝါရအကရိယဝါရဆိုတာကံကိုညှင်းပယ်တဲ့ဝါရပဲအခုဘုရားဟောတာဝင်သူတော်စင်တွေကကုသကံအကုသကံကိုလက်ခံကြရဲမဟုတ်လားကကံရိအကသကံရှိတကကအကျားရှအကသကံကိုားရှလု ဘုရားပါတော်တွေကျတော့ကံကံဤအကျိုးယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့လက်ခံခြင်းလဆကမတကတကလကကလပကစပပကံာတဝေတိဘစတာရိဟတဖလစိပင်ပတအခစချင်ပေါတ်ခိုသိသတ်ခါ စေစိုက်ရင်အခါဘင်ပေါက်တယ်အခါသီးတည်ဤတဝဝအတိုင်းမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဂျိုးဆိုတာလာတ်ကောင်းတာလင်ကောင်းဂျိုးလာတ်ဆိကအကလက်ခံကကမတကတမကအမြင်အြဖာအဆစကဒလဟောခတယပအကုူပသမမ သစ္စိတပရိယောဒပနအေတံဘုရားနာသာဒနံဆိုပြီးတော့ဘုရားဆူဆူမား၏အကုသုဆိုတာမလုံးချနဲ့တကုမှနပြစင်လုံးလတာတင်းတဲအဲ့ပြပကသကဘာဟတနထပပနထပပတအကမောတသူပြောကနကရတိပါပံ လ£ ⑺ q u e okay angels <laughs> ʸugene Hindus aka yo ʸ adrenalineā. onwards cai nāyata 印 Ich innovation conversions much about Meām yo barrier 生 iliz diferencia ature 叔 stepping up cess areas other ု s s u e s no, there 生 iliz 师生存環 uits scriptures 生 awvale 生存環 sint 的甩 ū builders we are birthdayswhe 福節律 fallen, BBC 乖 strawberries most about me minster, suggestions thumbs up, e မက so ောင်းဘူးရေအကျိုးတရားဆိုတာလေဘယ်တော့မှရလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်ကိုလူမိုက်အားပေးတဲ့ဝါရာကြီးဖြစ်နေဘူးလလောထပြောတာတမတနင်လရိရင်ာတအသချသလောပစမတရားူချင်သလောကူသူတာမယာပြင်မှသလောကြင်မှာမအ လောက်ရတဲ့ကြောင်းတော့မင်းဘာမှအပြစ်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘတပောတလတွတင်မအြခံအခတလတွေ့မှာပဲအပြ်ရိ်ဆအာသိလလကတောင်မတ်ောက်ရဲ့အက််းင်ထပုဂ္ေစားေစီဆတဲ့ a p i t a u n m e n t ခံရမဟုလားခံ်ဖြ်လြစ် ۱ူ i loo te uva Rayya Ivie Cii タウ يع あぽ strangers へえ。sonha me khoylai, cabinÉ m 結果 c e l e b r ရှ i o n 百တノ coldméingenlami o, 肐 to cray Casey. 先 July na ānfr 偃 rig hukificar kware ac�� 을或侮辱与 ettëm negotiate viale. 巨大規 δα jeg ア solicit, Captain. 殆響皆さんが要求的な Californiaьset around Walesanai Our achievements, 江 vern 达居住在 Eden, hang that flow whichettes キャ scripts could show up there, f i n g e กรอดอณคริยติปปังอกุตุဆိုတာလှုပ်လို့မရပါဘူးတဲ့။ तू อ่ะလှုပ်လို့ကိုမရဘူးလူတွေကလှုပ်လို့ရတဲ့ဌာန။ဘာဖြစ်လို့လှုပ်မရတာတော့ဆိုရင်ณှတိပပံอกุตุဆိုတာဖြစ်ခုတဲ့။လှုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပြောတာကိုอกริยะ non action လို့ခေါ်တယ်။လှုပ်လို့မရဘူးတဲ့ तू อ่ะ။ကောင်းတလ်လုမရာငအကမောငာလ်လု်မရာင ဘာဝတိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကုတုမန္တမရလှုပ်ထင်တဲ့အောင်လှုပ်တယ်သူအာကုတုဆိုတာမရှိဘူးအာကုတုရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမလာဘူးလို့ဆိတတွနတကိလမက်ကတသကသသမမရှလလနမ သူမြအသက်တတ်လို့ရှင်ကိုအပြန်တတ်ခံရတာမျိုးသူမြဥစ္စာခိုးလို့ရှင်အပြစပခရာမျုးသူပြမာပြပခမျုးလိမျးဆင်လလကကမယံကြဟကလာအပချိတေ t o n ဆိုတာလာတာ၄ကြီးပဲအကုလုဟာ အဲ့လိုလက်တွေ့သဘာဝနဲ့မကန့်ညီတဲ့တရားတွေကိုသူကဟောတယ်အခရိယလို့ဆိုပြီတော့သူပြောလိုက်ပုံကဘယ်လောက် ठी ပြောတော့ဆိုရင်အေးတတ်နိုင်လို့ရှိရင်တဲ့လူသတ်လက်နှက်ကြီးထူတောင်းပြီတော့ကပားမြေပြင်မှာရှိတဲ့လူသားတွေအလုံးကိုတတ်ပြီတော့အယိုးဘုံအသားဘုံပုံထားစေခံမူမင်းပါဏတိပါတ္တအကုဒုကံဆိုတာမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်တော့ແကြເດသူရဲ့ຫວາລະကဘယ်လောက်ເຈົ້າໃကောင်းတေ นิพพานบ่ปโยเนี่ยก้าวหย่าทุก်อะไรดิอပြောไတိုင်လုးလို့ရှင်ကဘာကြီးရျာငင်းจําบ่ล်่းจํ်ပုဂ္ေတို့ตูเာခုးတပုဂ္ဂိုလ်တွေတိကားတဲ့ပုိုလေတို့เြောတဲပုဂ္ိုလ်တေ ဒီလိုပုံကူ री ရှိနေလို့ရှင့်အဲ့ဒီအရာဟာငိမ့်ချမပါငိမ့်ချပါဘုရားကဲငိမ့်ချရေးပါပစနေတလတွလင်လတဟာကိုသ်နှျေကာကြပဲဖြဖြ်မစွာဘုားကကိစတရာထမလုအတပဏ္ကဘာလိလူတအ်ရှကျငတယ်ပျရင်မုကလိုလာကြတယ် ฌานเนี่ยหลุดเลยดิไดม่อัตถิญญญ์ญาณจ๋าญาติเป้กูก็อัตถิญญ์เนี่ยตุมญ์ก็ตัดได้ส โก้ก็รอณีเจนเนี่ยตูมะกูก็เตีเสียสรแล้วหอบบ่มล่ะบ่နိုင်บาพี่อะดิกระเเะกะตุเตยาติตมะญีญุ๊ดเตยาผิดกูบ่ผิดบุเนี่ยตาได้อะอย่าผิดกูบ่ผิดบุตูอตวยอ่ะหอกกုံုံုံๆชုံๆท่าอะตูอ่ะโคเลยบาอี้มาไม่สิหูโลเป้อรอห่อหยอดไปอ่ တော့ကလူတွေမှာကိုပစ်စီအခိုးခံရမယ်ဆိုရင်ပြောသလားစိတ်ဆင်းရဲသလားစိတ်ဆင်းရဲပါရဲ့ခင်ဗျာအေးလူတွေစိတ်ဆင်းရဲအောင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်မလဲမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲလက်တွဲနဲ့ခြင်းငုံသူတရားကဟုတ်မှမဟုတ်တာက봐ကြီးငြင်းကြမှုလူသားတွေအတွင်ငြင်းကြမှုလူတော်လူကောင်းရဖြစ်မှုဆိုတဲ့အခြေနေကိုတခູမှဖြီမပေးနဲ့ဆွပီတော အမ yeah, yeah. hmm. ြဲတမ်းမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကဘာကြီးတခုကဖနပနေ်လိပြမသပြောနသတယကမှမျာရှိတထပီတောမလုနဲတဲ့လကုရိမလုလမရဘူးတဲနပုံဉ်ပုံဉအကမပကကမှုဆို လုံးဝမရှိဘူးလူတွကရှိတ်ထနကာပုံအာဃမောကုသိုရအကိုတားလမိဘသလရှိဘမတနလရသီောတမယကောင်မုလု်မကုိလေးောင်စမမကန်စကားပြောမယသတစလရင်ဟောကောင်းမှုလု်ကြတ် ទីណ០ទីကြတယ်កម្ពុជាបវណនាបွားមាសမှုဆိုလគូសីលမទៅថេនស្អុះចាတ်។ម៉ាន់កានណែសកျោចាဆိုរដារីហាកោញុច័នតាគូភិសេណៃទេលុញ៉ាសស័ព្ព្យាកាហោតាតូក៏មិនហោវូអេណាទីលូវទីឯត្រូវចំល ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဆိုတော့ကပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြည်နူးတယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပျော်တယ်မပျော်ဘူးလားပျော်ပါတယ်ပြန်ကိုယ်အိမ်လာလို့ဟောလားကော်ပြီလေးတစ်ခွက်တိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတော့တေပလနတ်ပေလိ်ပလတခသတကလုတပ်တု်တစပြြညင်ပေသကလညးသာရသကလသာဟန်ုအကရှိိတ််တွေနးသွာ ဒါနဆိုတာအထန္ဒတမဏံဒါနံဒါနံတပ္ထတာပခင်သည်အောမြင်ရ၏ထမိခြကစပေကလင်မအောမင်းလာအတကျပြောမ်ဆ်အကျိရနာကာပေကလလှင်ခအောမြင်းတာုတ် ဘာပါပြအဲ့တော့ဒါနာအကျိုးမရှိဘူးလို့ဟောရင်မမှန်မှမလို့ဒီစကားလက်တွေ့နဲ့အလွန်လွဲနေတယ်ပေါ့ဒီစကားအဲ့တော့လှူလိုက်တန်းလိုက်ရတ်းွေချမ်းမှမရလသားပုကလည်ဝန်တံချငးမှုရသွား်ဒကျပနခသ်မျမာဘူးတာနောက်မာမယ်ကျိုးအခုလက်တွေ့ရတဲကျိုးကတော หลุไล่တယ်လူဟာလဲเจินတ်တယ်လလခသားနနမတပေါງຄຸມມິດຕົວໄດ້ອາຈູເຂແກ່ຕີລ້ຕ້ອງຕິໄລໄດ້ຕຸມຍເດမຕັດບໍ່ຕຸ ကိုအန္တရမပြုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲကိုမရှိကိုကဘ ᱹ လို့မှအန္တရမပြုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုအဲ့အတွက်နဲ့အသက်တည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါအကျိုးမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားတရိษံလေးတွေတောင်မှကြိတော့ကိုအန္တရမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်နေသူတို့ကကိုအန္တရပြုတ်မဲပုဂ္င်မျကဆထကြခွေလေကဆာပီတောအတေိုားသီလောကတ်ကျတား အ <To> no no no no no ဲ့လိန်မပြောဘူးဆိုရင်အာဒီလူကဘယ်တော့မှလိန်ပြောလိမ့်မရှိဘူးဆိုရင်သူပြောတဲ့စကားဆိုရင်အလေးနဲ့ထားကြတယ်နိဟောလိန်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝငရေကြတာဘာညာအသာထားသူစကားဘယ်တော့မှမယုံတော့ဘူးဟောတာဒီလူကြီးကလလပဆိကမအပေသမုပရရိတကိုပမုလာပအျိုဆဝကကသမကရဘပပှဖြစနေတဲကိုမျးရိ တမလွမာြစ်ကိုးပောရာမောက်ဘူးပုဗံရတဲအျတည်ာ်မှလာမြာဘုရားကတိဟ်တိုရင်ဒ့အကျိပမာနိုင်တကိုတလွန်မာရနင်တဲကျိပီခွဲဟောထားတာ။ပိမာနိုင်တဲ့ကျိဆိုင်အလကလခင်ပေါတဟုတ်ပလူတဲလာလူလူင်ပေါတာပန်ဘောပေးဘေရ်ဆသရပုဂ္ခာပါ မယုံတရိษ္ဆန်လေးတွေခွေးလေးတွေကြွေးကြည့်ပါလားဆာရမဲတောက်မဲခွေးလေးကြွေးကြည့်အဲ့ဒီခွေးလေးကကို့အမြင်အမိနှံ့မှာပဲရှင်းနဲ့နေတာလိမှန်လားဗျာလူလဲထူထူပါပဲကိုကကြွေးမွေဆောင်းရှောင်းဂူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကို့ခင်းနေတာပဲာအကိုပဲ်အတခလာကိလ်ကြီလ်မဲ့ဆင်ကိုးများကြီးတ် မူရေဇေဝတေဒီတမစဆလရှင်ကကိုအတွေခေ်မကန်တယမးဟာကိုလေစာတ်အရဲ့တောားရင်ာဒိပေါးသင်မလ်ကောပြစောက်နာငာကာတာမာတာဒါဒမကောင်တဲ့ကိုရရနေပီလीလူကာသဖ်မလေ်ခြာဘရော်ကြတယ် तू ပ so ြောတဲ့စကားလေဟာဒီလူကမူးမူးယုံယုံနဲ့ပြောတာနဲ့တူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောအလေးနဲ့မထားကြတော့ဘူး။မမှားယွင်းနေနေလှုပ်ကုံနေဆိုတော့ဒီ၅သီလကလိုက်ပီတောချိမ်ဆရှင်ဒီဘဝတွ်လ်တွေလူလောကကိုအကျုြူနေတဲ့ာတရားတေပါ။အတေကပူရကတ္တဘာကပီော့ာကျိုးမှမရှိပါဘူလိုပြောတလက်တွေကို तू ကငင်းပ်နေတနဲ့တူဘလါ เออแต่จำโมโลตู้เยอคริยะวาระ जी ฮะဒီကနေ့ခင့်မှာကြိုက်တဲ့လူရှीကောင်းရှိနိုင်တော့လဲပဲအိန္ဒိယနိုင်ကနခသသရပျော်ပွယသာပါပီပကသာပျော်ပွသာပြီတိသူအဆာလူမိုတမာရိနေဥပောမှ်ပလရှနေဖစကဟော်မူတဲ ကုတုဆိုတာရှိတယ်အာကုတုဆိုတာရှိတယ်ကုတုရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်အာကုတုရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအစူစုဟောတမူာကိုဆနင်ပီောသူကအကရိယဝါဒကဖြ်ပြခဲ့တာပနပါအကကိုင်ပယလိုတာဟာကံရဲကိုကိုင်ပယ်လဲရောတယ် ကတုဝ no? oh, <ils> <up> <exemplo> ါဒကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိကအမပြူ်လကပစစတလလတပြမကလိဟေပဟေတေအြတကိ်ပာ နတ္ထိ හේ တုနတ္ထိပစ္စယောတတ္တံသံဂိလိတายအဟေတုအပစ္စယောတတ္တာသံဂိလိတံတိတတ္တဝါရိညင်ွန်းမှုဒုခရောက်မတခရောကာညနကာဆတဲာကောင်ော်မှဖြစ်တာမုသသာစကကြာကောင်းကချာတွရာဟာလ်ပဲ ပါအကျောင်းမရှိဘူးသူကသူဖြစ်ချင်လြ်အောငပယ်တသူကဟေော့နှိမော်ဘက조မမုတော့လသပလမရဘူးြောလူ်။အောမသူပြောာအကေားမာသူပလတ်။သလောာအကောတားမှိဘိာ့ပေါ ရှိတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်။ဆိုပါစို့တယက်စီရနေပြီးတော့တယက်ပင်လေးပေါက်လာတာအเจ้าမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ဘာအเจ้าနေတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေတယက်စီကလေးကြီးဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ချင်းအပင်ပေါက်ပါမလားမပေါက်နိုင်ပါဘုရားမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းီမှတယပင်အင်ပေါက်အပင်ပေါလာာမြေတိုရေတို့ာမဖြစ်ဖြ်ပ်ဖြစ်တ် လောကမှာအចောင်းနဲ့အကျိုးဟာအမြဲတမ်းရှိတယ်။ဆိုပါတော့လူမှာမျက်စိလည်းရှိတယ်၊မျက်စိရာအဆင်းအာယုံ၄လည်းရှိတယ်။အအနဲမျကတဲမျ်စကလုံီတဲခမမြင်ပီတော့တိစလပေါလာတ်။ဟောဒနောမကမစလေကောတခမျက်စာအာလေကောင်းတစ်ခမ်ကောခုရှိနေ် သူပြောတာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အကြောင်းနေကအများကြီးအခုကြည့်အလင်းအောင်နေတွေရရနေတာဘာကြောရာတုံလစမီထထာလရာဟဲ့လ်စစမတွသွပ်တ်သွားလနိုင်မှုသလသူကြောင်းအလုပ်လတ်ညပ်ပြော့ဘပြောတောဆုလရှ် น <Sérc�> ัตถิอัตตกาเร่กလိုရာလ်ရှိหูเต้ฮ้อถ้าเ a c t i c a l p r i c e ရှိတာကိုတကယ်လက်တွေ့ကိုညှင်းပယ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲกูကูလုံးလို့မရဘူးเต้อัตตกาเราမှိหုတာလူရည်อากလုံးပီတော့กูตွားကျနရာထသွရောမသားဘူသာာက်သလုံးတာပ်မဟု်လ โกลุถาเวดิดาตูก็อัตตการะโกลุลุยาดาไม่ศีวเด้ตูเปียวดาชีดาบ่โกลุลุยาดาดิอเหมยาตูก็ไม่ศีวรู้งี้เป๋ยไล่ดินัตถิปรากาดิตูเหมะเลุลุเลยไม่อย daring makahu natthi purita ် h a m m o natthi wiriya wiriya ye chu makhan san ya bu de tua pyo de nu ri ma lu ri ye long la wiriya hu ba ma ati ma ma pyu hu let twe ne long wa ma kai ni bu let g e n twa pi lo we sa yin de gai sa ya de to mo ko wa ko che sa yin de ဒါဝိရိယအကျိုးပဲမဟုတ်လားဝိရိယအကျိုးပဲဝိရိယအသထကက်ဝလာဘကလုာအထမှုလေးတွောဩောတနေတဲ့ောင်းသူောင်းချင်းလေကျဲရတယ်စကြဲမှာសံពွဲအောင်တယ်សាយမှာសံពွဲအတလရိအောာလုရအျပပ် အဲ့ဒီလိုလုံလဝိရိယရဲ့အကျိုးတွေကိုသူကတစ်ခູ່မှအတိမတ်မပြုဘူးတဲ့ဟောမဂ္ဂလိခေါသလားရတယ်ဒါတွေကဘာမှလှုပ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူဒီလိုဟဆရှင်တတအဟသူကညအာကမကပုံတမထားာတမလသာလူဖြ် ပုံတွေတတ်မှတ်ထားတွေတိလဖြစခမခွဖြစတ်ကကမာချုတငီးမတ်ထာပြောတာွင်လုပ်ခြင်းလုမရဘတသူာဘမှပြေားလဲမလုလစွမ်းအားဆတခုမှမရစွ်းအာာအားမမရှိလတနေကြလစွးအာများရိလလုလှုဖြစ်တာနော် မှန်ပါဗျာယောက်ျားတခွန်လူရီချုံကမိုးစွန်တမုတ်เจโกสุหลีမလွတ်สะดั้นยาเม้นั้นဆိုတာလေ तू อ่ะငင်းပယ်လိုက်တာပဲလုံလဝီရိယဆိုတာတွေရဲ့สวนอาတွေတို့ခုမှအတိမှမပြည့်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဝါရာကလည်းတိုးတက်မှုကိုဟန်တာပယ်ဖြတ်တဲ့ဝါရာကြီးဖြစ်နေတယ်လူလောကလူသားတွေอ่ะစီးပွားရေးလည်းတိုးတက်ဆရာအเจ้မရှိဘမ္ရနဲ့ပတသ်ပြးလည်တို်ာအเจ้าရှိ ဘာမှမလုံးဝမလုံရဘူးဆိုရင်လူလောကကြီးอ่ะပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးသွားနိုင်တာဘောဒါလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တကားကြီးကိုဆို့ပိတ်ထားတဲ့အယူဝါဒဆိုကြီးတခုပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့။သူကဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နိတိပုံသေးတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတင်ဂတိပေါင်းဆောင်လာတဲ့အခါမှာဘာဝထင်ရှားပေါ်လာတာတဲ့လူတွေဟာဘာမှလုလမရဘူးသူလောက်ထိြောတော် အာဒေါဏမိတတုကခဒုချမင်းရာလဲအကအသနဲ့ထားတာလသူကသူရှိပြီသပရိယနတာဂတ်တာတွတန်တရာဆိုာလဲပဲလူတိုင်းမှာက်သ်ချက်ရှိတ်တနတတိဟာအတိုးအုလုံးလိုမရဘးတဲနတိဥက္ကံတာဝကံေတဲ့အနိ်အမြင့်လုံးလို့မရဘတဲပုံသေးကိုင်မဲ့သူကဒတိင်မဲ့ဖြစ် လူမ okay, ိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူကလူမိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာကဋ္ေတနပင်ပါရန်တို့ขอเเละင်ြခမလမရပညာရရအလုံးာသာကြမှာတဲ့ ดีจ้าดีจ้าเนี่ยมาปัญญาศรีก็แลงาปัญญาศรีဆိုပြီးတော့ตันตยาကိုโตအောင်လု်မอยากอูเตะหลุมไมก็แลงาหပဲกว่าเมตันตยาကိုงาจပီတော့หนีไล่ออกလိုအရှအတတိတ်ခတညဖြ်ทาပြီးလို့သူกပြောတာဒါณีติวาระยีလတ်เนาအဲ့ဒီณีติวาระမာအလုံးမဖြစ်ဖဲเนี่ လူရကရဲ့စိတ်แท้အုံနောက်ထဲမှာရှုထွေးယုံရှုပ်ထွေးပြီးအမတန်မှဂလန့်ကြီးဖြစ်နေလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီမဂလိကောတလဝါရအလုံးကိုဆိုးတဲ့ဝါရလို့အချောင်းတရားကိုညင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးဆိုးတဲ့ဝါရအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်เนาะဟုတ်ပါပါသူကဥပမာလေးပေးထားသေးတယ်ဒီမဟာကရှစ်တန်း၄တောင်ပြည့်တဲ့အချိန်မှားတဲ့ပညာရှိရောလူမိုက်ပါတန်တရာဆုံးညနိုင်မယ်တဲ့ဥပမာကြည့်လေတဲ့ အချိလို့အချိလုံးလေးတလုံးကျိုးစားလေးကနေကင်ပြီးမြင့်ရရကနေချလိုက်တယ်ဂျိုးရှိသည်များတော့အချိလုံးလေးကလိ်ဆ်နေမတဲျိုရသမယကသူကအတကခုကုသန်ပီသာမယပြောတာနတလမတဲတလကီတိုတ်ဖို့ရာဖြ်နိုင်တဲ့မျုးကးဖြ်နေတ်အောမဂ္ဂလိကောလဝါဒကလေ သုသို့ထုခိထုခါကာလမှာလူခြိုက်တော်တော်များကြတယ်ပေါ့သူရဲ့ဖီလိုဆိုဖီကိုလူခြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလူခြိုက်တဲ့ဟောအမားတွေကရှိတယ်သုသို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကတော့ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားကအယိုးကြီးကြီးအရင်ခန်းခန်းကာမန်တဆောဆနှာရုဆအဋ္ဌိဆဝတ်သိတ္တုဥပတ္တတ္တုတ3ဒီမန္တလောဟိတံ Ṣ solamente madre ցн fundamentals dragging down the sympath ん jackata tāda? teri yawruli ြ h ် b r a tāda dvāiousiyaot 话 sig�ām horizon�� Nutriyār Baṓ 아이 �ılar ing mayaotwith ich sony Demonily ャ Nichola hierom healthya Stadiumia. 내 transportpanceryaa. boys. 南 autora pot Strange BlohmirtiyaTIya.com Müller labha rehearsed.� u n f လေ I, ာကကြီးမှာဝီရိယမထုတ်လို့ရှင်ဘာမှမရနိုင်ဘူးတာရှာ်လားဘာရားကိုသူကဝီုပုပ့ဘာမလု်နဲ့လုပ်စရမုဘူးာအအများတဲ့ဝရတ်ခုပတမ္မဂလိကေသာမ်စွာဘုရမွငကတွဟပြနောတော်ကဟေပြောပြ်တော့ဆိုရ် အသီတခေတ္တကမ္ဗလာဆိုနေဝါရာက तू ကနတ္ထိကဝါရာလို့ခေါ်တယ်အရာရာကိုညင်းပယ်တာ तू ကကံကိုလည်းညင်းပယ်တယ်ကံဤအချို့ကိုလည်းညင်းပယ်တယ်ခုနကတော့ပူရဏကသဗာကကံကိုညင်ပမဂာကအြောင်းတာကိင်းပအတကဝာလခအသခေတကမာကနကဝာလုခါ်တက အကျိုးတရားတွေကိုသူငင်းပယ်တယ်ကံတရားတွေအကျိုးတရားတွေကိုသူငင်းပယ်တယ်ဘလို့ငင်းပယ်တော့ဆိုနတ္တိဒိဏံနတ္တိယိဋ္ဌံနတ္တိခုတံဒိဏ်ဆိုတာလှူတာတန်းတာရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သူကဒါနမလုပ်နဲ့လှုပ်မအားချိုးမရဘူးသူကပြအကပူပာမုပြုတအတွလ်းဘာကျးမရဘးခ lesson panna ri pe da ba ajhu ma ma shi bu lo aw ajhu tia ri ko nyin be let twei nei do ma kai ji bu khona ga pyaw d r k e t so da ma shi bu lo nyin be de တမလွန်ဘဝမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီလောကဆိုတာမရှိဘူးဒီလောကမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ေတွလ်တလောကမှိနတမအေကိုလုပ်ကွလုလည်းဘမှအကျိုးမှိလမာအမေဆိုာမရှိဘအမေပေါမပြစလု်ကေတကြောင်အကျိုးမရှိဘူောကသည်တွကြောင့်လ်အြှိနတ်တိာ အဖေးဆိုတာမရှိဘူးအဖေးလု်ကျလလ်ျိုးမှိဘအဖေးကိုစောကလလ်ပြရှာဒရတိုပေတဲ့ဝာကြပါ့မာပိကသေပြီးနော်ပြ်ဖြစ်တာမကလကရကောုကောမမွနသိပီောဟောပြောနိုင်တဲ့ပတိုမြ်ဆိနဲောကမရှိအသူအလ ခက်7ချက်ကိုညင်းပာနတ်ထိကဝါရလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီပုရဏကသဘရဲ့ဝါရရဲ့မက္ခလိဂောသလရဲ့ဝါရရဲ့ဟောဒီအသိတခေတ္တကမလရဲ့ဝါရဟာဒီဝါရကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဘကဖုကမပြောနဲ့ကောရကတမ်နပုသဘဖြ်ဘု့ပြောတ อคุตโตซะไม่ရှိဘူးလို့ပြောတယ်กุตุလည်းပါမอาจูမရှိဘူးလို့ပြောတော့ดุริยากุตุလည်းไม่หลုပ်ဘူးอคလည်းု်ဘူးซอฮကု်อုပ်ပြးမှိဘူု့ยကြော့ฮะဒီပုกฏ္ဓီเตียော်ซออารုကြီပဲทวามะเป๋งอเปာက်ต๋าကားพ่นทาเดวาราจีดิเป๋ติวาราจ นิพพานเม็ดผูก็မျက်เหมาะပြု့နေနေตาကကောင်းရံทุกขิติဆိုတဲ့ลุบ่งลุบวะณ่ပြ่ณ่ဘวะတော့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်အချိန်နေဆိုးတဲ့วาระကြီးတွေပောကဘာပြောသေတယ်ဆိင်ခုခေတ်လိုို် तू materialism ပေါ့ယုတ်ဝါဒလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီ तू ကပြောသေတဆိိုူတော်ဟာတဲ သေးသွားလို့ရှိရင်လူရဲ့ခကတကြီး၄ပါရှိတ်။မာဗတကီး၄မျိမေဓာတ်ပေါင်းသွာတ်သလရှင်ရေတကလ်ရေနဲပေါင်းသွာသလ်ကြ်မရှမေဓာ်ပေါင်းသာ်။လေကလည်လေနဲပေါင်းသာပေါ့လေ။ရေရေနပေါင်တကြောှအလိပေါင်းသွား်။ ကိုကြီးပြောလို့ရှိရင်သေးရေမြကြီးဆိုတာเนอะไม่ถูกหรอกถูกไม่ว่าเถอะเพคะเนาะลูเตยลို့ရှိရင်น่อไอ้ห่าลุขရိတဲ့ฎัตติยาไอ้ห่ารရှင်ลู่เยกုံไရိเเ่ตื่นใจโပောอะโซโရပြောจิပော ᐔეშქሜጃატში უጃაშცაიკ჏აიჃუა უᰃ უქქა უაიზიააი� GET controllers ზპიღისვი gives you Reo AS უათ჏ნც raised by dogs leash seek them with dogs t e e s e n g that you will live for the ones two testers to a r r i e to say the v a เออနေမှာပန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူပြီးတော့အရဏတဲ့လူတွေကလှူကြတာလို့သူလူပြောနေတအဟုတ္ာခေမအိမသစပူဇဆစခုရှိအရပူဇ်ကကောင်းမုတအာသကမိပူဇ်ခမိထဲတမိတဲစပြာပဲဖြစ်ပေါ့သူပြောတ ဘာလုလပပ့ပြားပဲဖြစ်သွားတယ်ဘတ်တန္တအာဟုတ္တိယောဒါရမကဟူသူကပြောသေးတယ်ဒါနကောင်းမှုရှိတယ်လိုပြောတဲပုေဟကကင်းမှအကျရှိတ်လိုအထိကဝါအျရှိ်လပြောတဲလူေဟာလူလိ်လူအဆသာသေ်အထိကဝါသမာေဟလူာတေပလပြေဖြစ်ဖြစ် บาเบลลุตื่นพี่ได้นอกจากแล้วရှင်อารุห์หาลงหวายี้เป็ดตัวพี่แล้วเบร้อมมาเปลี่ยนขึ้นมาไม่หรุดูทีโหดตัวได้ดาอุษีราวะราโลขอนะมาละบาเป็ดตื่นพี่ได้นอกพี่โอ้เตะนอกถ้ามลารอกูเอริอสิดากาเกตกัมละลุสัมเม็งกัมละญีกูวุฒทาได้ด လူလောကကြီးဘဝတိုးတက်မှုဆိုတာတစ်ခູ່မှမဖြစ်နိုင်အောင်လူမိုက်တွေကိုအားပေးတဲ့အယူဝါဒကြီးတစ်ခုကိုဟောပြောပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာမပွင့်ခင်ကမက္ကရာတိုင်းမှာဖြန့်ကျူးထားတယ်ဒီဝါဒကြီလနအဲ a n d စဉ်းစားသာကြည့်တော့ဒီမိဿဝါဒတွေကိုဂေါတမဘုရားဟာရှင်းလင်းပြီးတော့ဘလို့လို့ဖောက်ထွက်မလဲတွေ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဒီဝါဒတွေကိုချိုးဖျက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲစမု်ဘူ နောက်တိယောက်ကပကုဒခစအပကုဒစာယိကြဟတောကကမျရပမးရိအကကမျကမရေလေမမြေရေမြေဆကြကပြီာ့စံာရေ ทุกข์เยดุขข์เยบ่ดิทุกข์ดุขข์ฎัจจี4บาเยทุกข์ดุขข์เยชีวะหลุโခုဟာတဲ့เော့မာမเปတဲ့ฐရဖြတယ်ပေားညလုမရဘတခခု်ဖြ်စအလမရဘးတတနခပြအလု်ဘူးတခုอ်မု်လိ လူတွေရဲ့တဏှာမှဒါနဲ့ဖွဲစည်းထားတယ်လူ။သာဝခိုမြဲတအာကီခမျုးသဟဟောပီးာ့ာြောတဆရလောကလူတယော်ကိာနဲထိုိုက်တ်ဆရှိရ်ကာြီးခကိုကြားသွတကသသလလူမအာပေနေနေဟောသာပကကစ္င်ဝါတ ဟောနောက်ဆရာကြီးတရားကဗာဟောပြန်တော့ဆိုရင်ဏိက္ခန္ဓလို့ခေါ်တဲ့ခုနကချင်းဝါရသူก็တော့ဒီวาระတွေထဲมาอดริก้าวเนี่ยလို့ပြောอ่ะဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်မဘုရဟောထကကြပြောတကစသနလောမှပိအိတဲာစာရဆုမနဲ့ใတဲအလ်တတောပါါတယ်တာပုမဲလု့ သူဟာလည်းအလုံးဟာမိဿဝါဒာပါပဲတဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မိဿဝါဒာတွုံဆိုတော့သူကအတ္တလို့ဆိုတဲ့သာဝရမြဲတဲ့အရာတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့သူကဟောတာသူကတော့သာတုယာမတံဝရလို့ခေါ်တဲ့လေးဘက်လေးတန်ကအကုတုပျက်စီးဖို့အသနပလုမလိင်လူတဟကဟေင်နေရှိတယ် k a n ေ h a o n i 使得�カ ündhaoni 心里 a r အ s t o t l e 看檜寓 environmentally oft p o ြ o aja goo, 来自 Pierre Harajara, 所說的重點連从 selling house, 自 sicknesses gele дома, 人從 ött breakthroughu aha meh. 大家 граф me h эту ka servie, Prime jean raif yo 有 ve e portraits lives exist meh 여기에 is マカ овать meh k faktisktница, RT dene nombree мало�� 待 Do brill Arc fat brow sui hea picara 유� mein farming c h a l a သစ္စာပံကံအတိတ်ကိုမလောက်ပဲရှောင်ရမယ်တဲ့။ဟောစောင့်စည်းခြင်းဖြင့်သစ္စာပံကံကိုမလောက်ဘူးတဲ့။အဲလို k h n သားမှုတွေဂုံသွားမယ်၊ကံတွေဂုံသွားမယ်။နောက်ဆုံးဟာလုံးဝဖြူစင်တဲ့အတ္တကလေးသာကျန်ပြောမော်လမြောကမုရမ်သူအအသကမုပြောအကုဒ တူကြတော့အစွန်ရောက်သွားလိုက်တာဘယ်လောက်ထိအောင်အစွန်ရောက်တုံးဆိုအခုသူရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတိတ်အစွန်ရောက်သွားတယ်အာဟိန္ဒာလို့ဆိုတော့မနှင်းဆဲရမယ့်တရားကိအကကသုံတအယမမြူမုလေစောရိ်လသတ်ခခေလချခစငလ်သရိလတ်အဲခင်ပပ္ ການໄຖໄດ້ທຸມຍາແຕက်တာ ફ્લેશ વોટર လို့ခေါ်တဲ့ရေအစိမ်းချိုချက်ထားတဲ့ရေမဟုတ်ဘူးရေအစိမ်းညာ ਨੇ သူတို့သုံးွင့်မရှိဘူးရေမာလည်းရှိသူူ်ရေဒီတဲမလ်းပဲဇရတ်လို့တက်မလုးမုလေမ်းဇရိတြောင်မကအရင်မမုုံလန်းထင်ပြီော လူရေကိုငွေးနဲ့ပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်တအသကတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဂျိမ်းဘုံကြီးတွေဟာနှာခေါင်းမှာအဝတ်ကလေးဆထကလစမဟုအတွက်လုသမပလတွာလတအဲ့တအကတပှတလှတခကသြညစလေပ အဲ့ဒီတပြက်စီလေးလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့သူကသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုပိုးကောင်ပွားကောင်တွေတွေင်သဆသအောငသအလချကသုံာဆှလူောက်ဟာမဖမဆရှမီြင်ဇီရထငလောင်ုှအမကနေပတေကောင်မုုမီ တခြားဇီဝတွေကိုဖြစ်စီးဓိအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံပုံမှာအပြည့်ရှိတယ်။ခါဒါပြင်မီးငိမ့်မှာပဲင်မ်မီကိရာရောကော့ကောင်သူ်ပြိပမီးရကိရရောတအကမလိီဂျ်းဝနိက္ဝါကအိမာကိုကာဟာကိုကုဆိင်ဂုံတပွဲစာကကွ် တောင်းသူလဲသမားတွေကကိုယ်ွယ်လို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူဝါရณะလဲဆိုရင်တောင်းသူလသတကထရကပတာမြပုံးပုံစသွပပပတ်အပမျဖြကပထတယတအလဟနေအရေ်ရပကထတယ်။ရေရေတဲတကြော 哦ဘုရားဗတာတရားတောစရောကကလ်ခမြစွပ်ဆရှမာတွများရိနီးကမု့လကတကသတတူဘူး i n t e n t i o a l a c i n လို့ခေါ်တယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ဥပမာနေစီလူတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုံးဝပန္တိထတ်သသမတကိက်သာကြတ်ပတမထ်ဘူးအမ် แกปรณิพพานตากันท้ายเหมือนสมมุติองค์ธุรเตียัจฉิกแห่งตุโรจินปรินทร์ตฤมะเมียนแม้ละนช่องตัวได้อาคามะปวะสัยกขลีฤกองนี้ฤแต่นนตัวได้อายานี้เวอะไรฤกะปรณิพพานตากันงาลบปะมะล่ะลบหน่ายลบหน่ายหูชินตาใกล้ลูกพักขณะย้ายถ่ารอดาอะรอเต némị သွားတာကြတော့ရဟန္တာတော်မရှောင်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေမှန်ပါပာာပပကထတမုတပလေထတ်တူပဲတတမှန်လူမခပ်ပမတတုတသကတမုပို့ပြကြအဲရကက i n t e n t i o n a တိရဏနဲ့နှုံးစော်ပြီးလုတ်တဲ့ဟာမှသူကကမ္မပဋ္ဌာမြောက်တာအဲ့ဒီလူမှမဟုတ်လို့ရှင်ဘုသူအပန္နိပါဒကလွတ်မလဲနိကန္ဒတတာဗုဒ္ဓဝါဒအယဆိုလို့ရှိရင်ပန္နိပါဒကလွတ်ဖို့တော်တော်ခက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရောတလြောတာဗစရောက််ကရားပမမှပြပရာအလသာာကရောတစရောသင်် หล่นตั๋วเปรียนย่อเด้หอกกันครับเออนิกานะอนันตพุทธะชีก็ดิกณีเจิ้งสุပြီးတော့อินเดียနိုင်ငံမှာเทင်းๆရှားๆသူ့ရေသာသနာအိန္ဒိယမှာရှိနေနေတော့ပဲခနေ့ဒီဗုဒ္ဓသာသနာတော့กွယ်သွားပြီးมั้ยလို့เจิ้งသာသနာကတော့အိန္ဒိယမှာပွင့်လင်းနေနေတော့ပဲเจิ้งဘတတမာမှနမပြအကခေတကပစပခသာတလူတကိ သူတို့ကကိုးกွယ်တာတောင်သူလက်သမားတွေမကိုးกွယ်ခြင်းနေเวสิกุณฑีปวยซาก็ปะสันชำนาญอ่ะเออกุณฑีปวยซานี่ကိုးกွယ်ธีไอ้ด้วยจังเจิ้งตาตนาจีอ่ะไอ้นี่มาရှင်ตันฤုတာ့ตินเสยเบลัทธะพุทธะုเรတေ သူကတော့ဗာပြောရမှာလို့ောမြောငမြောပြောရသပးအယူဝါဒတစ်ခုကိုသတိတိပပဘယပြေပြောလိုကလို့ရှိရမသွာမကမသွာမကလိလွနလောကရှလာလို့တယောက်ကမေလာပဲဆိလို့ရှင် तू စိတ်မရိတထ်ရှိလိပြောကပြောမယ်သို့တောလည်း तू ကဘယ်လိ ရ <Lilly> ှိတယ်လို့လဲ तू မပြောလို့ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တမလောကမရှိဘူးလားဆိုမရှိဘူးလဲမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ရှိမရှိနှမျိုးလားအလလဟုတမရလုံာလဟုရိတယလလကမယမယွာလခတ်အမခောငဖလုမရာငသ ပဲဘက်ကလှဲ့ဖန်းဖန်းဖန်းတို့မရအောင် तू ကចောင်းតេង ਨੇ วาราប៉ុเนาะបានលាបងអីចောင်းតេងวาราကြီးเนี่ยនីរាគាត់ឧត្តរតាបងကြီးក៏ຫມတ်ချက်ចាတယ်អីຄិມາရှိတဲ့ဋិដ្ឋិសារကြီးទីដើមមកတော့ तू ကអྨ័យមဲសុងមើតេបရတ်ချက်တယ်អីអခ ဘုရားမြတ်စွာမပေါ်ပေါက်ခင်ပွင့်တော်မမူခင်မှာမကရတိုင်မှာထင်ရှားတဲ့ဘာသာဝါရကြီးတွေဟာခေတ်စားပြီးတောနေအကိမာသနေပြော့ထက်မသပုေဓမအာတော်ာမလီစန်တော ဗန္တိရေဘုံနာတကိရှင်တော်မြတ်ဖု ya ပုပ်ဝေရှငောဖု ya မပွင့်တော်မူခင်ကပဲမဂရိသူမဂရတိုင်အရတေသားတို့မှာတမလီဟီကိလေသာအညစေတရှိွေနေကြတဲ့ိုင်းဆရီး၆ဦးတိုသည်စေတီတောကျနစီတွော်ကဟေပြောအပ်တဲအတ္တော်င်ကြမှုကုမပေးနိုင်တဲ့ဓမ္မမေဆဝါရတရားဤပါတုရဟောတိထင်ရှာပေါပေါွ၍နေပါ အဲဒီမိဿဝရတရားဤထွန်ကနေသည်အတွက်ကြောင့်ရှင်တော်ဘုရားဟောကြားတော်မူမဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကြီးဟာနိဗ္ဗာန်တကားကြီးဟာပိမြေပိတ်ပြီးတော့နေပါ रे ဗန္တိရွှေဖုံးတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားအေအမတ္မြို်နိဗ္တကကီးကိုဝိဝွင်ောမူလကပါ ဝိမနောတိလိသာအညေကြီး၏ကိုင်ွေတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား၏အနုမောဒန်လျော်စွာဤတော်မူအပ်တဲ့ဓမ္မတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုသူနာသူတတ်တော်အွေနာခွင်းရကြပါစေဖရာရဲလု့အောကောင်စွာမတွလျောက်ကြခဲ့ပါပေတဒ เออเดี๋ยวมกรไตมมามิจฉาวาระดิท่วงกาณีลุเปပြောရမလားမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားက first s a n လို့ခေါ်တဲပထမဆုံးေသနာကိုဗာရဏတိကတတိုင်သာဟောတ်မကတင်တပုဂ္ဂို်တွ်မကတိုင်ှမှိသေအခိမှာကမုမြစွာဘုားက ပါမတိမြမကြီးကလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဟောတခမမကရတိုင်ကနေပီးတော့เบသွာာတော့กาติ်ပြီကိုจั่သွာတအဲ့ဒီဘမျိုးနာမရှိတဲ့ဣတိပနတောလိခတမြမာကတမိဂရလုခေနေြတာအနမကခါ်လွဲနတယလိပြောရမှာထင်ပပနကနာမည်ရင် မတဲ့ကပီမိဂရုလတုကတတကတုတမများကရှိတယာဒမိမတ်ဆကလပြလိပေလပြမှပလခေါမဲစ္်တကောင်းတွတအင်ပမိဂဆလုံက ฉิเลี้ยงจ้องရှိတဲ့တ ত্ত্ব အရေးအလုံးတော့ရိုင်းတ ত্ত্ব အရေးအလုံးကိုကိုးစားပြုတယ်စကလုံးတမင်တစ်ခုတည်းတမုအောအင်လိ်လိဒီယပါလပြန်လာလဲိမမှန်ဘူးပါ့မေတာရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะမ္မိတာရပါလပြန်လေရှိတ်ောက်တင်းလတွတ်ောအဲ့ာမဟု်ဘ မိဂဒာယာဆိုတာတားငှဲ့တရိစ္ဆန်တွေကိုမဖမ်းရဘူးမတိုက်ရဘူးလို့ပြီးမဲ့ပေးထားတဲ့တော့လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တော့ရဲ့နာမည်ကဣတိပတ္တနဒီလိုအလားတူတော့တွေကရှိသေးတယ်လေခေမိမိဂဒာယေဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမှာခေမဆိုတဲ့တော့ကြီးရာလည်းပဲအခုလိုပဲမိဂတားကင်ေကိုပီးမဲပေးထာတဲတော့ပ မိဃဒာယီဘေတကလာဝณีဘေတကလာဆိုရက်တော်ကြီးကလည်းပဲ၊တားကောင်တွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့တော်၊မတတ်ရမဖမ်းရမစည်းရဆိုပြီးတော့ဘေးမဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့တော်ကြီး။မြန်မာန်ငံ်ပေးမဲ့ကိုးိုင်ဆိုပြတသမထာစကောင်ယိမှရိကြတဲ့ောငှတိษ္ဆံတာကောင်တွေကမဖမးရမစည်းေးမဲပေးထားတာ။ကလုံမိဃဒာယတွကြီးပဲပါ့။ အ <not> <stopptic sourcehood> ဲ <medicine> <omet Persian> Now so, ့တေ s u a r y လို့ဒီလိုသုံးလို့တာပေါ့အဲ့တော့ဤတိပဏ္ဍတောကူမြတ်စွာဘုရားကကြွသွားပြီးတော့ပိသဝကိကအရင်တ်ော့မြာနဲ့နေကတတနော်လိ်ပီတောသကလည်းပရာအနီးပါးနေပီဝင်ကဆောင်လောက်ပြီးော့ပြုတ်ပြီးတော့နတက်ဆု်က e d i i n t e i q u e ကိုပြေားလို်တော့ ပထမဆုံးကတော့ပြင်ပင်ပန်းမတပအကျင့်ကြီးချက်နာမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်လမောငမု်သေးးုဆိုပြးောအကျင့်ကုပြေားလိုက်ခပိသစပြတသအပောလိ်တနကမမှန်တက်ကနိဖြစ်သာတယပမဆုပြင််ပမကျနေတဲကအတ္ခိလမှလျကအကအောန်မမြင်ဘူာတတနိပြောင်းလို်ခကတောမအောငမြင်သွားတ် အဲ့ဒီအောင်မြင်သွားတာအဲ့ဒီခေတ်ကပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်တာကိုဂုံယူတဲ့အခစ်ဖြစ်နေတဲ့အထဲကြောင့်မလျော့မတင်းဆောင်းယူညင်းတယ်လို့ကျင့်အကျင့်မျိုးသိ်လ်မခသေးမျ်စောဘုရားကစပီတော့ဒလစကိုချရတာမစ်စပော်အပစာရိယမျက်စောဘုရားတက်နစ်ပြေားလို်တာကိ်ပြ်ပီးော ဘုရဃေယဥရဝေလာတော်မှာအနေအပါမှာမနေကြဘဲနဲ့ခုနကဗာရဏတိကာတိတိုင်းဗာရဏတိပြည်ကမိဂတာယလု့ခါတဲ့ေမတောကထကသထသားပီးိများဟာတရမြ်ကိာပြတော့ပင်သင်ကေ49ကကတနမုစစတပရဲ်နရြ်ခကျတေ အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်လို့ဟောလို့ဖြစ်ပါမလားလို့ဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်တဲ့အခါမှာဟောရမှုဘာလို့ပြမသာန်ပဋိကတောင်းမှန်တော့မြတ်စွာဟရမပုလတမကတမတနင်တရားာရနိ်ပနှရအခသလရအလကလမဆရသကဥကရမဗုတဲရြတသကိုး အ a c u s ာ Hope, e to to to i o n s Bhāra-gālamā b i ရ l y Āvalikāla k i n g s t o တ Bhā nihāšī re- supportive D တ是 hunvarisien haatshī green who a း e This is aahaин lava transpire That is a passion that you have discovered But the ministre have experienced me And in this guideline is why You go to augment the screen Order from 6 X Fiata-irolī amā Our 身 przy Stephen champion The l i v e i y o แก당ปกกฎีမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ခြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိသဝဂီတွေဆိုရင်တော့တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပိသဝဂီတွေအခုချိန်ပဲရောက်နေတော့ဆိုဣတိပတ္တနာရောက်နေပြီဆိြတ်မတမမဟောပပခยွကသပပဲခยีထွသွာပမပခခလခမုတ်ကြွခကသစိတ်မှ ရန်ကုန်ရမဟာဘုံကြီးအောင်လုပ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှထင်နေ။ရသော်ဘုရားကြွားလာတာတခါခိသသပိပဲတပကပတော့တသိလညရောလသမနင်မုငနလကောနမရှိပိမ်မယသူပိလသားတား် 哦မင်းသားလာတဲ့ဆိုတော့သူတို့မနေဝန်တော်ခုလူရဲ့အတွေးကလေဖုရားအလောင်းကမင်းသားကသူသူကဖုားလောင်နာမနေတဲပုနာတကကပိလပြကပုနာပရင်ပြုမြ်စွာဘုလခသသခခထတဲ့မ်ထက်ဖျ်ပီော့ျကိုဆပီနေရာထိုင်ရင်ပြေ မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်တူတရားများရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျလက်ခံကြဘူးသူတို့အဲ့ဒါတော့ညင်းတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းတယ်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတော့မှလက်ခံသွားတော့ဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတာเนาะသာသနာပါဘုရားအဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးမက္ကရတိုက်မှာထွန်းကားတဲ့အတ္တကီလိုမီတာဆို်းဇုနဲမိဿာတုဖော်ရှ် တွေးမိပြီခွေအန္တာပပ္ပစီတိဏနာတိဝိတ္တပါလို့ဆုံးပြီးတော့ဟောဒီလမ်းနှလန်းကိုတော့မလိုက်နဲ့တာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်လသမ်နိဗ္ဗကမရောနိုင်မတတော့ကကအပောပနန a i d နေတလမနိဗန်ရောနိုင်လမောလမလ်နောတအကိလာ Deepika lawa ngurangolo bih manga bihra sen zi tryalari rekau ် i f a y y a n g bihra sen rari bowling critical chaen bihra sen lata experience Be bases Elo diji go Zheng Oh bee menye n BC 경 инг lathe da-ba Bihra sen nipar biology dhe neboro fear anywhere na nyom mo miy Ô mig tour I 함께 Alan getare Projected by a Utilize par tyres van un Blake Shabit low matt Swab y u m ပြန်ကျပြီးတော့ท่วงกาနေလို့ဒီอายุวาระซိုးတွေထင်ရှားနေတဲ့เถตမှာဘုရားမြတ်စွာကရှေးဥစွာတရားဓမ္မမဟောပဲ ਨੇ ဘารณတိပြည်ဘက်ကခကြီးထွက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတာအဘိဗေအားဖြင့်တမျိုးရှိလပြောသ်တ်တွောတာပြနောုကကတင်ကမြတစွာဘုပြကြွပြတောတ เออဒါကြောင့်မက္ကရာတိုက်မှာတာဟပတိပြမာကြီပြောတဲ့အတိင်းပဲလျှ်အတိ်မေဟာထကာပီနေ်တွကြောင့်ှင်ာ်ြာနိကဖွင်ပေမူပတဲကဖွနမြပတုမကရေပုပမအတုတော်တမလေဟစေဏိတောပါပုရိတံအတတ္တ ద သူနန္ဒုဓမ္မံဝိမလေနာនុဗုဒ္ဓံအပါရုဒါအမတ္တတ္တ ዷ ရာရေသောတာဝံတော်ပမုဇ္ဇံတုတတ္တာညဆောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတာမတိပြမရဲ့တောင်းပန်မှုကိုဘလို့ပြန်ချလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပါရုဒါအမတ္တတ္တ ዷ ရာရေသောတာဝံတော်ပမုတု အမတ္တသဒွါရနိဗ္ဗာန်တကားကြီးကိုအပါရုတံငါဖွင့်ပါတော့မေရေချင်းပုဂ္ဂရိသောတာဝံတော်ထောင်တတ်တဲ့နာရှိကြကိုရင်ဝါအတိညာန်ဒီဟူသောနာရှိကြကိုရင်တေထေပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တတံယုံကြည်မှုဆိုရဲတရာတရားကိုပမုံစံတုလွတ်ကြအကုံတော်ဆေလွတ်ကြအကုံတော်ပမုံစံတုတတံတတံယုံကြည်မှုဆိုရဲတရာတရား မြတ်စွာဘုရားကသူ့အပေါ်မှာယုံကြည်ကြတဲ့အမှန်ပါပဲအမတ်တရားကိုတိထားလိုခုခမှမတာကိေါော့မ်နိဗတာနိကဖွပြီတတာမာမတိမတ္ာ်ရာနိဗတကာီးကပါရုဒဖွ်လပါီရေတောတဝန်တောခြင်ထောင်းတတ်တနာရိတဲ့ပုဂ္ဂ တဒ hey ံမိမိတို့ရဲ့တရားတရားကိုပမုံစံတုဆិလွတ်ကြပါဟု၍ဘဂဝါရှေခုံးတော်သက်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အောစအကောင်းစွာမတွေ့မင်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်တာတုတာတုဤတွင်မဲ့နိဗ္ဗာန်တကားကြီးဖွင့်တော်မူပါဆိုတဲ့တရားဤကုန်းချုပ်ပါပြီ အားလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတတို့သည်မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတရားဝေသိญญะရအောင်တတဝာမြစွာတတဝာမြစွာကြီးရန်ကွာကြီးရန်ကွာချမ်ပမတရည်ရကကပစ Sanat s e t z u တ g c ေ n h e Favor raus por representa el Chavel. K tertid stepes, s ပ r ေ e r o s veremos o igual que tenemos. ler Z Aside from the Courseisti s needle lejos, live en el que elение de las malo sea, spread Hm bananas- Northashi built a We will do a wa.